صورة حالي مش بلايها وين المكان يلي كان المفروض ان اكون فيه جوه البشر لا لا مبتحينا كمل الحكاية من الوجع نحكيها اي بذم الذات قبل ما تكشف الغلاف انا كتاب احط فيي لازم تقرا الصفحات ما تحلم تفهم مني فصل لو بحلقت بالعنوان انسى كل شيء صار زمان انا الحاضر مرور كرام بمر زي كم من فكره على الخاطر اختلاف بالاحداث ممكن سبب اكتئاب وممكن من الزهق احنا زعلانين الان وممكن غيري عم بفكر بالوجدان وممكن عم بفكر بعلاقه خدها من اخوك تشرها امزع السنساء بقرأ كفوف كفي ماسك صولة جام بكرة ان نلعب بالنار بس بس تمتع عارف اني كثير اعطيت خايف اشطح من اناء شو جاب لجاب رموز بتفكها حتى تفهم المقصود والمخبى ورا المعنى بالحجاب بحب الاستماع مغرم بالمعاني بحكم الموسيقى بمكتبي فبعمل اجتماعي دورة حالي مش بلايها وين المكان يلي كان المفروض ان اكون فيه جو البشر لا لا بتحيينا كم الحكاية من الوجع نحكيها ايه لسه في اثر دموع علي خدود صنم وقت الزعل لما يبكي ما بتكفي الورود فبيخفي feelings هات تمثال تحكي الشبعان هيو تحت مسمى احنا اسود وقت الشدة بتعرف مين فيهم شجاع لو حد للذكريات احكام للاستئناف وانا مش قاضي بس بحكم حالي امزع صور لانه هاد صراع للبقاء ايه صراع على البقاء احنا مظلومين كارتس كا بهالزمن الزمن مضطرين نحارب زي كان مودرن وارفر لو كل شيء كاين ظابط الا ما شويه تتعكر ولو كنت بادئ صح ممكن الصعب بالاخر احبش اكذب على السامع حتى تعيش لازم تجاهد وانا شاب بلاد العرب احمد الله انها سالكه احمد الله انها سالكه احمد الله انها سالكه دورة حالي مش بلايها وين المكان يلي كان المفروض ان اكون فيه وجوه البشر لا لا ما بتحيينا تم الحكاية من الوجع نحكيها من الحكاية من الوجع نحكيها